اويلي يا عيلي يا عيلي يا ويلي يا ويلي يا زغر شيبتو القلب عواين من حضرتك من حضرتك حضور سويت لجيلك حضور سويت لجلك من حضرتك من حضرتك نسيت انت وقفت يا وقفت نسيت انت نسيت انت وقفتي من حضرتك ورا خشمك تقلي من حضرتك حضرت الجن تاخذ لي تحيي ويلايا <تصفيق> اه يا عمراني يا حلو يترهدن بمشيا يا يا حلو يترهدن بمشيا مركا يا تسعر نار هلا قلبي يا هلا هلا هلا هلا هلا يا مركون يا بركان يا صدري يا, مرحا يا كوموني طيفك يطيفك بالحلم الله. مره يا شخصك بالحلم مره يا يا يمر يرد رد يعقوب عمره 12 هي نسونا نسونا ما ظنت السادة ويا السادة اكيد البراصه راح تعوض الشيطان وتدفع زله الغلطه راح تعوض الشيطان وتدفع زله الغلطه بس بشرط لا ترجع بس بشرط لا ترجع أبشرك عزلت دكا، أبشرك عزلت دكا، وعزل <تصفيق> إيه وضمنها، إيه, إيه عزمها وضمنها، أبشرك <تصفيق> عزلت دكا، أبشرك عزلت دكا، شوية شوية وتعو، إيه مرة حترق مرة برد، شوية شوية وتعو ايه مره احترق مره برد شويه شويه وتعو ومر احتلف ومر مع الباس علي يا كسود مع الباس يا كسود ولا اقلك تعالف له ولا عقلك تعالف له على جروحي اجن تساعد على لي حبل وتعالد على جروحي اجن تساعد. أخي الحبل وتعالي حياتك هميش شفت واحد حياتك هميش شفت واحد أعمى يدل في العميان أعمى يدل في العميان وعزلنا وبطلنا عزلنا وبطلنا ابشرك عزلو التكا أبشرك عزلتك <متصفيق> هاي هاي هاي هاي هلا هلا فيهم هلا العرداوي ومحمد الحمراني الفهله والبناصر آه من قلبه حياه تطلع منك كل شي ما آه من قلبه حياه تطلع منك كل شي ما يجي لك يوم وتتندم يجي لك يوم وتتندم تجو تتوسل وتركع تجو تتوسل وتركع هي عزلنا وطل هي عزلنا وطل عبشراك عزلت ككا من قلب حياة اطلع منك كل شي ما اسمع من قلب حياة اطلع كل شي ما أسمع آه يجي لك يوم وتتندم يجي لك يوم وتتندم تجو وتتوسل وتركع تجو هاي آه من الفتاوي مردود علال عيسى ليث العيساوي سيد علاء العرداوي حمود الحمراني على ناصري علون الحمراني كأظم شفات شا سوي لك ولا <والعطر را> ترضى و كل من قسمتو حظ شا لك ولا ترضى و كل من قسمتو طبعك مو ذهب في الله طبعك مو ذهب في الله يحبك من صدق خسره يحبك من صدق خسر على عبتك هاد على الشما تسولفها لعبتك هاي بطلها على الشما تسولفها لعبتك هاي بطلها على الشما تسولفها لعبتك هاي بطلها على الشما اه هو المثل قايله هي هو المثل قايله يا بهالوقت بالوكت خسره يا حمي بالوكت خسره يا عزلنا وبطلنا إيه عزلنا وبطلنا ابشرك عزل الدكا ابشرك عزل الدكا تحياتنا للعريس الغالي واحلى العيشه وميت هلا يروح يا موت عمي من حسوني وخطه من حسون وخط احمر انزل للعريس الغالي والعيسى والعيسى على الراس البدياري. عمود البديري صفاو العيساوي صفا سلوم البديري سيوف الحسناوي وخراب بغيابه سيد بغيابه السيد علاء اكيد احمد ابو خراب بعد سيد علاء بعد ابو خراب الزوق بعد ابو خراب يا مراحب ثقب أحمر بويا شيل <تصفيق> أيوه أيوه هلا بيهم هلا إيه أيوة <متصفيق> يا ياويلي يا ياويلي يا ياويلي يا ياويلي يا يا يا يا مثلهم خراخيش، ولك مثلهم خراخيش، سواها وقت وياي خايب يا, يا وايل لو يقل لي والله ترى يقل لي برش، الشرم شبرين خايب سواها وقت وياي خايف، مثلهم خراخيش، سواها وقت ويا مثلهم مخاخيل يشجن رميح شبره ويقلب الريشه يقل يا هلا فيهم هلا عز طلب لا اريدك ولا جيك بالعز طلب يل عندك إشبيه عند الله الأذباب. عيني جوا العصر العصر وجهت نار الصبح وجهت نار وانت العصر جاي الصبح وجهت نار وانت العصر جاي, وانت العصر جاي ومن مستحايع ليك التمشوا شواويات هس الحمراني موت عمي ان الحمراني للعريس سلوم الغالي، ليث العيساوي، باسم اخوي سيد علاء العرداوي، بعد العرداوي، سيد علاء الناصري، شين الفديري، العيون، عباس الفتلاوي، الحمران ابويه، كل الحمران على الراس، وجاسم الملك، يلا شيل شاجرة ولك الوجه الله الطليان واذبح عشر نوق الوجه الله الطليان واذبح عشر نوق بس يريد ذاك الشال قلبي من العروس قلبي مني ليه قلبي مني ليه بس يريد ذاك الشال قلبي مني يقتل وبس يرد ذاك الشال <أكس> قلبي مني ليه الوجه ما سطير وذبح من زارنا بمقفاي من زارنا بمقفاي قلت الرمه منين يعني من زارنا بمقفاي قلت الرمه منين يا يعني قالوا كنت تقول ما عنده وجهين يعني قلت الرمه مني قلت الرمه بالذى يراهن بمقفاه قلتي الريماء بليل قالاي ولجنتي القول الحمل نص دغار والناقه عرجه يا يما ما ريدها أورجى ما ريدها ورجه حشمتنا ناس يا وما ريدها الحمراني سيد اخوي ليمونه لا العيسى عيسى مثل عيساوي مسلم العيساوي سيد الحمراني بروحي انت قالوا نجيك اليوم قلت انا حاضر قلت انا حاضر ولورد الصاحب زين ابن البناصر يا ترجمة شيل مسلم العيساوي نور صاحب الشراء الخالدي من شمر عيون الشمري اكيد خاله حمزه الحبيب لعيون ماهر الشافعي والعيسى على كل الحضور على الراس ولعيونكم شمر راديون. شدوها لشمر يا يومه يا المخوش احسبه مو مخوش يا خال مو مليت من قعده الحو من قاعدة الحو من قعداتي الحو يا ابو الحسن مليت يا <تصفيق> <تصفيق> لو اتعناه انزل لو اتعناه و النوب قدره تاليها وقت الكيات يضيني عشرة يضيني عشرة يضيني تحية أهلا العريس الغالي وأهلا خطارك عمي ونك عم العريس يا يما يصرفهن ابني يصرفهن ابني يا صدام لا عين يلا هاي خاضك خاضك رعا هاو شاشة على